Děkuji, že jste přišli se podívat. Jsou to polní podmínky, podmínky staveniště, ale to asi nevadí. Začal bych asi trošku šířejí s tím, že se nacházíme na velice zajímavém historickém místě s právě z minulostí města a některé ty historické Prvky dochované jsou vidět dobře a některé musí odhalit právě archeologie. Takže jsme, jak jistě víte, že jsme v sousedství schodiště Bono publiko, které. Vzniklo v dnešní podobě někdy ke konci 30. let 19. století, ale nicméně na místě starších předchůdců, na místě vstupu, vstupního koridoru do města, který vedl od Orlice vlastně nahoru takzvanou rybářskou brankou do města. Takže to je skutečně historický vstup, který je doložen patrně už ve 14. 14. století. V této podobě fungoval v podstatě až do století 18. a 19. Toho, kdy vzniklo to dnešní kryté schodiště. To je první důležitý moment. A teď co tady můžete, můžete v té sondě vidět? Nejzajímavější je právě tato sonda, kde můžete pozorovat starší opukové zdivo nebo dá se říct základ, základ stávajícího schodiště, Pardon. Pěkně je tady vidět starší část, která je zděná z opuky, opuka to byl vlastně jeden ze zdejších tradičních materiálů. A Zajímavé je, že ten stavební materiál byl získán pro tuto stavbu při rozebrání starších částí opevnění, konkrétně tzv. parkánové hradby, která probíhala v podstatě někde zhruba v těchto místech a na druhé straně si ji podařilo před těmi necelými deseti lety zachytit. Nálezí z období renesance. 16. a 17. století, takže chtěl bych třeba upozornit na krásně zdobenou keramiku. Jo, když se podíváte, je to, je, je to nějaký čbán, kus čbánu, polévaný, lesklý a zdobený vlnicí a vlastně nějakým radélkem. Ten lesk měl napodobovat kovové nádoby. Jo, takže v podstatě je to, je, je, je to vlastně na nějakých, nějakých třeba cínových e, džbánů, tak jak to, to v té době bylo, bylo e, obyklé. E, případně to napodobuje luxusní keramiku, luxusní kameninu, která se k nám dovážela z oblasti dnešního Saska nebo dnešního e, Německa.